לא קשה לבטור שאלות העוסקות בקבל אחד המחובר לסוללה. אך כשיש הרבה קבלים, זה עלול לבלבל. ישנן דרכים שונות וחיבור של מספר קבלים. האחים הקבלים מחוברים אחד אחרי השני, בצורה הזאת, זה נקרא חיבור קבלים בטור. נגיד שאתם פותרים בחינה, ובה אתם מתבקשים למצוא את המטען יש אנשים שעלולים לעשות את הדבר הבא. מכיוון שקיבול שווה למטען חלקי המתח, הם עלולים להציב את הקיבול של הקבל השמאלי שהוא 4 פרד, ואז להציב את המתח של הסוללה שהוא 9 וולט. כשפותרים זאת, נקבלים שם מטען שהקבל השמאלי הוגר הוא 36 קולון, זה לגמרי לא נכון. על למה, ותדי לדעת איך לטפל במצבים כאלה, בואו נראה מה קורה בדוגמה הבאה כשמחברים את הסוללה מיטען שלילי יתחיל לזרום מהצד הימני של קבל 3 והמיטען הזה יאגר לצד השמאלי של קבל 1 זה גורם למיטען שלילי לזרום מהצד הימני של קבל 1 אל הצד השמאלי של קבל 2 עכשיו סא önми דוגע הזה לזרום מהצד הימני של קבל 2 אל הצד השמאלי של קבל 3 המטענים ימשיכו לעשות זאת. חשוב לשים לב שבגלל הצורה והתהליך הטעינה מתנהל, לכל הקבלים כאן חייבת להיות אותה כמות מטען אגור. זה חייב להיות ככה. כשמסתכלים בצורות הטעינה של הקבלים האלה, אין שום מקום אחר אליו המטענים יכולים ללכת, אלא רק לקבל את הצמוד מאליהם. אלה חדשות טובות. זה אומר שכאשר הקבלים מחוברים בטור, המטען האגור, וכל אחד מהם הוא אותו הדבר. אם מוצאים את המיטן באחד מהם, יש לנו בכל הקבליים, איך נחשב מהי כמות המיטן הזאת? קיים פריק, כמו ניתן להשתמש כשעוסקים במצבים כאלה. דמיינו לעצמנו שמחליפים את שלושת הקבלים בקבל אחד שקול. אם נבחר את הערך הנכון של הקיבול של הקבל זה הוא יאגור את אותה כמות מיטן כמו כל אחד מהקבליים בטור. השיטה הזאת מועילה, כי אנחנו יודעים איך להתעסק עם קבל אחד. אנחנו קוראים לקבל הדמיוני האחד הזה, המחליף קבלים מרובים בטור, הקבלה השקול. הוא נקרא הקבל השקול כהשפעתו על המעגל שכולה להשפעה של החיבור הכולל של הקבלים מבודדים על המעגל. קיימת נוסחה נוחה וחישוב הקיבול של הקבלה השקול. ככה נראית הנוסחה. שלהכיבול השקול של קבלים מחוברים בתור אחד חלקי הכיבול השקול שברא אחד חלקי הכיבול הראשון וברא אחד חלקי הכיבול השני וברא אחד חלקי הכיבול קבלים מחוברים בתור? איך הם ממשיכים בצורה הזאת? עד שניחלול את הכיבולים של כל הקבלים. נמשקוחיח מהי נובעת הניצחון הזה? הנה ונתי... נתרגל להשתמש בה ונראה מה מקבלים. להשתמש בערכים של הדוגמה שלה. מקבלים שאחד חלקי הקיבול השקול שווה ל-1 חלקי 4 פרד, ועוד אחד חלקי 12 פרד ועוד אחד חלקי 6 פרד. תוצאה היא חצי. צעירות, טוב סיימנו. אנחנו רוצים את הקיבול השקול, לא את אחד חלקי קיבול השקול. אנחנו נקחת את אחד חלקי 05 שמצאנו. כשנעשה זאת, נקבל שהקיבול לשקול עבור החיבור הזה בטור הוא שני פרד. אחר שצמצמנו לבעיית הקבלים המרובים, לא בעיה, יקבל קבל אחד, ניתן לקבל את המטען האגור בקבל לשקול. אנחנו יכולים להשתמש בנוסחה, אומרת שהקיבול שווה למטען חלקי מתח, ולהציב את הקיבול לשקול. ניתן להציב את מתח הסוללה, כי עכשיו המטח על בודד תאום. שווה למתח הסוללה שהיה תאימה אותו. כשי ועודדים את המטען, אנחנו מקבלים שהמטען שמונה 18 קולון. אנחנו לא מחפצים את המטען על הקבל השקול אנחנו חפשים את המטען on על הקבל השמאלי. עכשיו זה קל, כי המטען על כל אחד מהקבלים בטור שווה למטען על הקבל השקול, מכיוון שהמיטען על הקבל השקול הוא 18 קולון המיתן על כל אחד מהכבלים הבודדים המחוברים בטור הוא גם 18 קולון זה הליך שיכול לבלבל אבל כן נעשה דוגמה נוספת יש לנו ארבעה כבלים המחוברים בטור לסבלה בת 24 וולט סידור הכבלים האלה נראה קצת שונה מזה של הדוגמה הקודמה אך כל הכבלים האלה נמצאים עדיין בטור כי הם מחוברים אחד ישר אחרי השני במילים אחרות וניתן אין ברירה אלא מקבל אחד ישר לקבל של ידו. הקבלים האלה מחוברים בטור. בואו נחשב את המטען הנהגר בקבל בין 16 פרד. נשתמש באותו הליך כמו קודם. נדמיין לנו את ארבעת הקבלים בקבל שקול בודל. נשתמש בנוסחה לנציאת הקיבול לשקול של קבלים בטור. נציב את הערכים ונקבל שאחד חלקי הקיבול השקול שווה ל-0.125. זהירות? עלינו לקחת את אחד חלקי הערך הזה כדי לקבל את הקיבול השקול, שוב 8 פרד. עכשיו אנחנו יכולים להשתמש בנוסחת הקיבול, לשווה למטען חלקי המתח. נציב את הערך של הקיבול השקול, 8 פרד. Okay, שיש לנו קבל יחיד, המתח הצני הקבל, שווה למתח של הסוללה. שי 24V. מוצאים ש השקול של כול עוגר מטען של 192 קולון. ברוש הדבר שא מטען על כל אחד מהקבלים המחוברים בטור הוא 192 קולון. זאת התשובה שחיפשנו, שא על הקבל בן 16 פאראד הוא 192 קולון. אפשר להמשיך הלאה, כשאנחנו יודעים את המטען על כל אחד מהקבלים, אנחנו יכולים לקבל את המתח על פני כל אחד מהקבלים. נשתמש בעובדה שהקיבול שווה למטען חלקי מתח נציב את הערכים עבור קבל אחד, נציב קיבול של 32 פרד, המטען ההגור בקבל הזה הוא 192 קולום, ניתן את המתח על פני קבל אחד ולקבל 6 וולט. נסת את אותו החישוב עבור כל אחד מיתר שלושת הקבלים שניזרים ומשתמשים בערכי הקיבול של כל אחד מהם, נקבל את המתחים על פניהם, שני וולטה פני הקבל של 96 פרד, שני מסע וולטה פני הקבל של 16 פרד, וארבעה וולטה פני הקבל של 48 פרד. סיבה אמיתית בגללה עשיתי את החישוב הזה, היא כי ברצוני להראות משהו חשוב. אם נחבר את המתחים לפני כל אחד מהקבלים, יקבל 24 וולט. אותו דבר כמו המתח של הסוללה. זה אינו מקרי. אם מחברים את המתחים על פני הרכיבים בענף כלשהו למעגל חשמלי כמו זה, חיבור המתחים יהיה תמיד שווה למתח הסוללה. העיקרון הזה יאפשר לנו לגזור את הנוסחה בה השתמשנו, לחישוב הקיבול השקורלי של קבלים בטור. כדי לגזור את הנוסחה, נגיד שיש לנו שלושה קבלים בעלי קיבולים C1, C2 ו-C3. מחוברים בטור לסוללה בעלת מתח V. אם לחבר את המתחים על פני כל אחד מהקבלים, נקבל את המתח של הסוללה. כשנשתמש בנוסחת הקיבול, נראה שהמתח על פני כל אחד מהקבלים שווה למטען על הזה. חלקי קיבולו. המתח על כל אחד מהקבלים Q, C1 ו-Q חלקי C2 ו-Q חלקי C3 והתאמן. לא כתבתי Q1, 2 3 כי אנחנו יודעים שכל המתאנים על קבלים בטור שווים. סכום המתחים האלה שווה למתח הסוללה. ניתן להוציא את Q כגורם משותף, כי הוא ממצא בכל אחד מהאיברים בצד שמאל, לחלק את שני אגפים ב-Q, ותראו מה הימני של המשוואה, המתח של הסוללה חלקי המתאם האגור, שווה ל-1 חלקי הקיבול לשקול. כי Q חלקי B שווה לקיבול לשקול. זהו זה. זאת הנוסחה שהשתמשנו בה. היא נובעת מזה. היא נובעת מהעובדה שסכום המתחים, על פני הקבלים בטור, חייב להיות שווה למתח הסוללה.